lauseet hakuhistorian avulla. Haluan hakea tietoa korona-ajan nuorten yksinäisyydestä. Ja hakusanat englanniksi voisivat olla COVID-19 tai ehkä COVID-19 pandemic, loneliness ja sitten teenagers tai youth. Ja olen niistä muodostanut hakulauseen COVID-19 and loneliness and Teenagers, a Youth. Ourilla yhdistettyhän pitää olla suluissa, jos hakulauseessa on myös ääniä. Men Pupmediin ja kirjoitan sinne sitten tuon hakulauseen. Näin. Ja saan 57 hakutulosta. Jos haluan katsoa tarkemmin näitä viitteitä, niin voin klikata tästä yksittäisen viitteen otsikosta tai sitten vaihtaa tuota Display Options. Nyt tällä katsotaan yksittäistä viitettä. Eli täältä löytyy nämä perustiedot viitteistä. Sitten abstrakti, kuvia, ää, muita vastaavia artikkeleita, mihin on viitattu, referenssejä. Tarpeeksi alas kun menee, niin sitten löytyy tämmöinen kohta kuin mesh terms. Ja Mitä ne on, niin tämä Mesh tulee sanoista Medical Subject Headings. Ne on asiasanoja, eli Mesh on asiasanasto, tesaurus, jota käytetään näiden viitteiden ja asiasnaston idea on se, että jokaista käsitettä vastaa aina yksi termi. Eli ei tarvitse eri synonyymeillä hakea, niin kuin vaikka Teenagers or Youth. Täältä löytyy termi Adolescent. Jos klikkaan sitä tuosta ja valitsen Search in Mesh, niin päädyt tänne Meshin puolelle. Ja siellä on adolescent ja käy irmi tästä entry terms kohdasta eli millä termeillä tähän päädytään, siellä on ne minun youth ja teenagers ja siksi sitten vaikka adolescent ei ollut minun hakusanoissa, niin tuo viite tuli mukaan siihen hakuun, koska se oli indeksoitu siihen. Jos haluan käyttää sitä haussa eli muodostaa hakulauseen. Näissä viitteissä olevien MESTERmien kautta, niin tyhjennän täältä tämän hakuruudun ja sitten valitsen sen adolescent ja klikkaankin tuota Search in Messin sijaan Add to Search. Ja se menee tuonne hakuruutuun. Sitten sieltä löytyy COVID-19 ja lisään senkin sinne hakuun ja sitten Löytyy vielä Loneliness. Tosin se on tarkennettu nyt sitten ää, tämmöisellä subheadingellä, eli tarkentavalla näkökulmatermillä Psychology, mutta klikkaan siitä, siitä huolimatta ja lisään sen tonne hakuun. Jos en halua, että siinä se tarkentava termi on mukana, niin sen saan helposti siitä pois näin. Sen ää, sanan perässä täällä termeissä on tähti. Se tarkoittaa ne, jotka on merkitty tähdellä, niin ne on niitä, jotka on niin merkitty pääasioiksi. Ja niiden perään tänne tulee silloin tämmönen, tuon mesh, meshin tilalle major, eli major, päätermi. Jos en halua, että ne on niitä tähdellä merkittyjä, vaan vaan se lollinen siellä, on, siellä on, niin senkin voi vaihtaa messiksi. Ja nyt on tehnyt sitä hakuaihettani vastaavan haun mestermein täällä PubMedissa. Tyhjenen taas tuon hakuruudun ja näytän vähän erilaista tapaa. Eli jos täällä hakusanoista valitseekin niin suoraan että Search in PubMed. Niin nyt sain kaikki ne yli 2 miljoonaa viitettä, jossa se adolescent-termi on. Ja stain sillä haun. Sitten täältä valitsen COVID-19, Search in PubMed. Niitäkin on kertynyt jo melkoinen määrä. Eli hain yksittäisenä näitä termejä täältä. Ja tuolta löytyy se loneliness sillä haun. Siihen tuli nyt mukaan se Psychology major, jos haluan sen hakea ilman tarkennetta ja ilman, että se on major term, niin voin tehdä vielä näin. Eli hain yksittäisinä erikseen nuo. Ja advanced linkin takaa hakuhistoriasta löydän nyt oman ensimmäisen hakulauseeni, sitten sen, minkä muodostin. Sillä Add to Search toiminnolla. Ja sitten nämä Search in PubMedit. Jos haluan jonkin poistaa täältä, niin voin tehdä esimerkiksi näin tuosta kolmesta pisteestä ja delete, niin se lähtee sieltä. Eli tässä action-sarakkeessa on kolme pistettä ja sieltä löytyy erilaisia vaihtoehtoja. Ja mitä järkeä oli hakea nämä nyt yksittäin täältä ja saada tällaiset väärät viitteitä, niin yksi tapa käyttää niitä haussa on muodostaa niistä tämän Actions-toiminnon avulla tuonne Query-boksin hakulause. Lisään tuon. Eli ensimmäisessä on aina se Add Query. Seuraavassa päätetään. Millä pool yhdistetään? No, endillä tässä. Ja sitten vielä loanless-endillä. Eli tuo ihan sama hakulausi kuin tuolla, mutta eri tavalla muodostettuna, Samat viitteet tietysti. Ja ideanahan tässä nyt on se, että jos ajattelisi, että tuli, tulipas näitä vähän, että haluaisin vähän enemmän, niin voisin sitten miettiä, että Pitäisikö jotenkin laajentaa tätä, näitä hakusanoja? Et jos menen tota, vaikkapa sitten uh, loneliness-termiä katsomaan vähän tarkemmin. Voisin mennä mesh-databacen kautta tai sitten voi mennä vaikka täältä. Ja search in mesh päädyin tähän Lowliness-termiin täällä, täällä sanastossa, eli siellä on tuo määritelmä ja sitten on sen paikka täällä sanastohierarkiassa. Eli se löytyy tuolta Emotions-alta. Löytäisinkö sieltä jotakin, jolla niin saisi enemmän hakutuloksia, haluaisinko ottaa kaikki tunteet mukaan. Jos haluan hakea täällä Emotions, niin lisään sen tonne hakuruutuun ja search button. Tai sitten siellä voisi olla tämä toinen kategoria, johon loneliness myös kuuluu. Eli täällä Sociological Factors alla on Social Isolation, jonka alla on kaksi termiä ja voisin ajatella, että loneliness on nyt vähän liian suppe, että otan tuon social isolationin ja haen myös sillä. Ja sitten palaan tällä PubMedin puolella tänne hakuhistoriaan ja kokeilen, että jos otankin ton adolescent ja COVID- ja emotions. Paljonko silloin saan hakutuloksia? Saan paljon enemmän Sitten ajattelen, että kokeilen vielä, että jos otan adolescent ja covid ja social isolation, että ehkäpä se onkin tässä, tässä yhteydessä sitten parempi. Sillä saan 130. Ja riippuen nyt sitten siitä, että Äh, onko kiinnostunut nimenomaan siitä, siitä äh, eristyneisyydestä, nuorista tässä kovittilanteessa, tilanteessa vai heidän tunteista, niin lähden sitten tietysti katsomaan näitä hakutuloksia. Eli tuossa vähän käytiin tuolla myös Databasein puolella melkein puoli Ja täällä PubMedin etusivulla Explore kohdassa. Siihen pääsee näin suoraan ja täältä voi lähteä hakemaan sitten myös termejä Eli esimerkiksi COVID löytyy täältä ja siinä määritelmä COVID-19. Sitten löytyy tuo virus, sitten löytyy testin, testaamisesta ja myös rokotuksille on oma termi. Ja nämä on kaikki ihan uusia termejä, että lisätty sanaston vasta. Vasta nyt. Ja jos tällaisen haun haluaisin tehdä, niin voin lisätä sen tuonne hakuruutuun. Sitten voisin joko hakea sillä yksinään. No se on siellä minun hakuhistoriassa jo. Niin ei tarvitse, mutta voin lähteäkin hakemaan siihen sitten hakulauseeseen. Muita termejä. Eli täältä löytyy adolescent termillä muutakin kuin pelkkä to adolescent, eli se ikäryhmä 13 18 vuotiaat löytyy vaikkapa Psychology adolescent tai adolescent psychiatry. Ja jos haluan katsoa sitä tarkemmin, eli nuorisopsykiatria, ja haluaisin yhdistää sen tuohon. COVID-19-termiin, niin tästä saan sen tuonne hakuruutuun. Ja tälleen hakisinkin sitten tutkimuksia tuosta korona, koronasta ja nuorisopsykiatriasta. Sillä tulee 12.5. Näillä eri tavoilla voi siis hakuja tehdä etsimällä ensin omin sanoin viitteitä ja katsomalla millä, millä termeillä, termeillä niitä on kuvattu. Tai sitten voi mennä tänne messanastoon ja etsiä sieltä termejä, hakea niillä yksittäin tai muodostaa niillä siellä hakulauseita ja sitten tehdä haku haun puhmerissä sillä muodostetulla hakulauseilla. Kaikki haut päätyy tänne hakuhistorian, jossa niitä voi sitten yhdistellä eri tavoin toisiinsa. Eli vois vaikka katsoa, että tuossa on 12 viitettä, niin onko niistä miten paljon sitten vaikka samoja kuin tässä, missä on 28. Voisin vaikka tämän lisätä ensin tuonne, ja sitten Oorilla yhdistää. Ja huomata, että ne on, on kaikki eri viitteitä, koska lopputulokseksi tuli näiden yhteissumma. Ja erilaisia yhdistelmiä voi tehdä sitten tietysti myös sillä tavalla, että jos lisää vaikka tuon social isolation termin tuonne ja COVID-19. Ja sitten ihan vaan kirjoittaa tänne vaikka, että Teen Teens, teenagers, youth. Adolescence. Ja näitähän voi myös katkaista, Eli jos ajattelisit, että adolescence, niin voi panna katkaisumerkin siihen. Ja teeninkin voi tietysti katkaista ja teenagerin. Eli Ihan voi sitten tätä Queryboxia käyttää myös kirjoittamalla, ei pelkästään sillä tavalla, että lisää täältä hakuhistoriasta näitä tänne. Ja vielä sen verran, että täällä Advanced Linkin takana on sitten myös tämmöinen ää, selausmahdollisuus. Eli voi tietystä kentästä etsiä termejä ja lisätä niitä tuonne hakuruutuun eli Queryboxiin. Eli täältä valita vaikka Mesh terms ja sitten kirjoittaa tähän jotain ja klikkaa Show index, niin sieltä löytyy sitten, sitten tota, sillä alkavat termit. Ja se näyttää suoraan myös sitten tuo, paljon paljonko sillä tulee. Ja tämä Add lisää sen tuohon boxiin Eli tässä vielä, vielä yksi tapa muodostaa sitten mestermein näitä hakulauseita. Ja tätä voi käyttää tietenkin myös muiden kenttien selaamiseen. Eli esimerkiksi vaikka tekijäkenttä voi selata.